Скільки коштує участь в аукціоні? Кожен учасник для участі в аукціоні сплачує реєстраційний внесок в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 600 грн, а з 2022 року буде становити 650 грн. Ці кошти повертаються лише у разі скасування аукціону. Та гарантійний внесок в розмірі 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або річної орендної плати – цей внесок не втрачається. Якщо ви виграєте аукціон, майданчик вирахує частину гарантійного внеску як комісійну винагороду, а залишок перерахує організатору як частину сплати за ваш договір, а ви доплачуєте за ваш договір за мінусом цієї суми. До речі, всі ці розрахунки будуть викладені в протоколі земельних торгів. А якщо програєте, вся сума гарантійного внеску повернеться вам на рахунок протягом п'яти робочих днів. Тобто, якщо ви переймаєтесь щодо конкуренції на аукціонах, у разі програшу вам це буде коштувати лише суму реєстраційного внеску, тобто 600 або 650 гривень.